شذاها انتظر ورد وخزام وابتدا عهد الغرام باجمل شعور المحبه او تعابير الكلام اعزفوا احلى التهان اصبك وزان الحفل زان وانكتب عبد القران خدت نور الغالي يوم موعد السلوان حان يا هنا في الزمان في قران الغالي عبد الرحمن السعد واخو الفرح يا سطع في ربوع الغامدين يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا الفرح طيا سطع في ربوع الغامدين يا اصيل دي يا كاسب علوم السعادة منزلك علي العمل وابوك من سنافيق عزاً قرار ما يجابه لها أحد بلع زينك أحلى من العسل نور يا تجل محاسن ويا طهر الخجل فاض نورك واكتمل إتسام الطيب فالك وقدرت معجلي افرحي وتهللي في قران الغالي عبد الرحمن السعد وافى والفرح ضياه سطع في ركوع الغامدية يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا لا الفرح ضياه سطع في ركوع الغامدية والفرح عمال بريدي هالطال الكرا قدرهم علي المقام واطمخيه غنيدي والله يا عسل في <تصفيق> قران الغاني عبد الرحمن السعد الفرح يا في يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا